طوبى لمثلك حافظ القرآن طوبى لكم بمحافظة قصص إسلامية وتاريخية أعزاء كيف تموت الملائكة؟ عندما ينفخ سيدنا إسرافيل عليه السلام في الصور النفخة الأولى تستوي الأرض من شدة الزلزلة فيموت أهل الأرض جميعاً وتموت ملائكة السماوات السبع والصفون والمسبحون وحملة العرش ويبقى سيدنا جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت عليهم السلام فيقول الله تعالى يا ملك الموت من بقي وهو أعلم سبحانه وتعالى فيقول ملك الموت سيدي ومولاي أنت أعلم بقي إسرافيل وبقي ميكائيل وجبريل وبقي عبدك الضعيف ملك الموت خاضعا ذليلا قد ذهلت نفسه لعظيم ما عاين من الأهوال لا. فيقول له الجبار تبارك وتعالى انطلق إلى جبريل فاقبض روحه فينطلق إلى جبريل فيجده ساجدا راكعا فيقول له ما أغفلك عما يراد بك يا مسكين قد مات بنو آدم وأهل الدنيا والأرض والطير والسباع والهوام وسكان السماوات وحملة العرش والكرسي والسرادقات وسكان سدرة المنتهى، وقد أمرني المولى بقبض روحك، فعند ذلك يبكي جبريل عليه السلام، ويقول متضرعا إلى الله عز وجل، يا رب هون علي سكرات الموت، يا الله، ملك كريم يتضرع ويطلب من الله، بتهوين سكرات الموت، وهو لم يعص لها قط، فما بالنا نحن البشر ونحن ساهون، لا نذكر الموت إلا قليلا، فيضمه ضمة فيخر جبريل منها صريعا، فيقول الجبار من بقي يا ملك الموت، وهو أعلم سبحانه، فيقول: مولاي وسيدي بقي ميكائيل واسرافيل وعبدك الضعيف ملك الموت. فيقول الله لملك الموت: انطلق الى ميكائيل، فينطلق فيجده ينتظر المطر ليكيله على السحاب، فيقول له: ما اغفلك يا مسكين عما يراد بك؟ ما بقي لبني ادم رزق، ولا للانعام، ولا للوحوش ولا للهوام، قد اهلك اهل السماوات والأرضين واهل الحجب والسرادقات، وحمله العرش والكرسي، وسو المجد والكروبيون والصافون وقد أمرني ربي بقبض روحك فعند ذلك يبكي ميكائيل ويتضرع إلى الله ويسأله أن يهون عليه سكرات الموت فيحضنه ملك الموت ويضمه ضمة يقبض فيها روحه، فيخر صريعا ميتا لا روح فيه فيقول الجبار سبحانه من بقي وهو أعلم يا ملك الموت فيقول مولاي وسيدي أنت أعلم بقي إسرافيل وعبدك الضعيف ملك الموت فيقول الجبار تبارك وتعالى انطلق إلى إسرافيل فقبض روحة، فينطلق كما أمره الجبار إلى إسرافيل، وإسرافيل ملك عظيم، ومن وصفه أن له جناح بالمشرق، وله جناح بالمغرب، ورجلاه تخوم الأرض السابعة السفلة بخمسمائة عام، والسماوات السبع إلى ركبتي، وعنقه ملوية تحت العرش، والعرش على كاهله، وقد مد الرجل اليمنى، وأخر اليسرى، واللوح المحفوظ بين عينيه، وقد التقم الصور، وشخص ببصره نحو العرش، وأنصت بأذنيه ينظر متى يؤمر بالنفخ في الصور، فأقول له ما أغفلك يا مسكين عما يراد بك، قد ماتت الخلائق كلها، وما بقي أحد، وقد أمرني الله بقبض روحك، فيقول إسرافيل، سبحان من قهر العبادة بالموت، سبحان من تفرد بالبقاء، ثم يقول مولاي هون علي مرارة الموت، فيضمه ملك الموت ضمة يقبض فيها روحه، فيخر صريعا، فلو كان أهل السماوات والأرض، في السماوات والأرض لماتوا كلهم من شدة وقعته، فيسأل الله تعالى وهو أعلم، ملك الموت، من بقي يا ملك الموت؟ فيقول مولاي وسيدي أنت أعلم بمن بقي، بقي عبدك الضعيف، ملك الموت، فيقول الجبار عز وجل، وعزتي وجلالي، لأذيقن ما أذقت عبادي، انطلق بين الجنة والنار، فانطلق بين الجنة والنار، فيصيح صيحة، لولا أن الله تبارك وتعالى أمات الخلائق، لماتوا عن آخرهم من شدة صيحته، فيموت، ثم يطلع الله تبارك وتعالى إلى الدنيا فيقول يا دنيا أين أنهارك؟ أين أشجارك؟ أين عمارك؟ أين الملوك وأبناء الملوك؟ وأين الجبابرة وأبناء الجبابرة؟ أين الذين أكلوا رزقي وتقلبوا في نعمتي وعبدوا غيري؟ لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب أحد، فيرد الله عز وجل فيقول الملك اليوم لله الواحد القهار سبحان الواحد القهار، سبحان الفرد الصمد اللهم إنا نشهد بأنك أنت الله، لا إله إلا أنت الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. اذكروا الله أعزائي المشاهدين، وتعدوا يا إحبتي في الله، والنعم لله حتى يكون جزاؤنا إن شاء الله جنة النعيم، وهذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة، تشجيع لنا لنستمر في عرض المزيد من الفيديوهات. شكرا للمتابعة،